ترجمة الذي لا الله. And الذين يبلغون رسالات الله. صلوا عليه السلام عليكم <تصفيق> اشتركوا <تصفيق> الله, الله يفتح لي نعم نعم سيدي <تصفيق> يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مولان يا مولانا What? Don't wait. يا أيها النبي ما سرنا الشاركة والبعض الشيء الله علي أفضل Oh, Yeah. yeah. What's to you?